قصة زينب بنت رسول الله وزوجها ابو العاص ذهب ابو العاص الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث وقال له اريد ان اتزوج زينب ابنتك الكبرى فقال له النبي لا افعل حتى استاذنها ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب ويقول ابن خالتك جاءني وذكر اسمك فهل ترضينه زوجا لك فاحمر وجهها وابتسمت فخرج النبي وتزوجت زينب ابا العاص بن الربيع لكي تبدأ قصة حب ثم بدأت مشكلة كبيرة حيث بعث النبي نبيا وكان أبو العاص مسافرا وحين عاد وجد زوجته أسلمت فقالت له عندنا لك خبر عظيم فقام وتركها فاندهشت زينب وتبعته وهي تقول لقد بعث أبي نبيا وأنا أسلمت فقال هلا أخبرتيني أولا قالت له ما كنت لأكذب أبي وما كان أبي كذابا إنه الصادق الأمين ولست وحدي لقد أسلمت أمي وأسلم إخوتي وأسلم ابن عمّي علي بن أبي طالب وأسلم ابن عمتك عثمان بن عفان وأسلم صديقك أبو بكر الصديق فقال أما أنا لا أحب الناس أن يقولوا خزل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته وما اباك بمتهم فهلا عذرت وقدرت فقالت ومن يعذر ان لم اعذر انا ولكن انا زوجتك اعينك على الحق حتى تقدر عليه ظل ابو العاص على كفره ثم جاءت الهجره فذهبت زينب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اتاذن لي ان ابقى مع زوجي فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وظلت بمكة إلى أن حدثت غزوة بدر، وقرر أبو العاص أن يخرج للحرب في صفوف جيش قريش، زوجها يحارب، اللهم إني أخشى من يوم تشرق شمسه فيتم ولدي أو أفقد أبي، ويخرج أبو العاص بن الربيع ويشارك في غزوة بدر، وتنتهي المعركة فيؤسر أبو العاص، وتذهب أخباره لمكة. فتسأل زينب وماذا فعل أبي فيقال لها انتصر المسلمون فتسجد شكرا لله ثم تسأل وماذا فعل زوجي فقالوا أسره حماه فقالت أرسل في فداء زوجي ولم يكن لديها شيء سمين تفتدي به زوجها فخلعت عقد أمها الذي كانت تزين به صدرها وأرسلت العقد مع شقيق أبا العاص ابن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي جالسا يتلقى الفدية ويطلق الاسرى وحين رأى عقد السيدة خديجة سأل هذا فداء من قالوا هذا فداء أبو العاص بن الربيع فبكى النبي وقال هذا عقد خديجة ثم نهض وقال أيها الناس إن هذا الرجل ما زممناه صهرا فهلا فككتم أسرة وهلا قبلتم أن تردوا إليها عقدها فقالوا نعم يا رسول الله فأعطاه النبي العقد ثم قال له قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة. ثم قال له يا أبو العاص هل لك أن أساررك ثم تنحى به جانبا وقال له يا أبو العاص إن الله أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافر فهلا رددت إلي ابنتي فقال نعم وخرجت زينب تستقبل أب العاص على أبواب مكة فقال لها حين رآها إني راحل فقالت إلى أين قال لست أنا الذي سيرتحل ولكن أنت سترحلين إلى أبيك فقالت لما قال للتفريق بيني وبينك فارجعي إلى أبيك هل لك أن ترافقني وتسلم فقال لا فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى المدينة وبدأ الخطاب يتقدمون لخطبتها على مدى ست سنوات وكانت ترفض على أمل أن يعود إليها زوجها وبعد ست سنوات كان أبو العاص قد خرج بقافلة من مكة إلى الشام وأثناء سيره يلتقي مجموعة من الصحابة ويفقد قافلته، فسأل على بيت زينب وترك بابها قويل اذان الفجر فسألته حين رأته أجئت مسلما قال بل جئت هاربا فقالت هل لك إلى أن تسلم فقال لا قالت فلا تخف مرحبا بابن الخالة مرحبا بأبي علي وأمامة وبعد أن أم النبي المسلمين في صلاة الفجر إذا بصوت يأتي من آخر المسجد قد أجرت أبو العاص بن الربيع فقال النبي هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله قال الزينب يا رسول الله إن أبو العاص إن بعد فهو ابن الخالة وإن قرب فهو أبو الولد وقد أجرته يا رسول الله فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إن هذا الرجل ما زممته صهرا وإن هذا الرجل حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي فإن قبلتم أن تردوا إليه ماله وأن تتركوه يعود إلى بلده فهذا أحب إليه وإن أبيتم فالأمر إليكم والحق لكم ولا ألومكم عليه فقال الناس بل نعطه ماله يا رسول الله فقال النبي قد أجرنا من أجرت يا زينب ثم ذهب إليها عند بيتها وقال لها يا زينب أكرمي مسواه فإنه ابن خالتك وإنه أبو العيال ولكن لا يقربنك فإنه لا يحل لك فقالت نعم يا رسول الله فدخلت وقالت لأب العاص بن الربيع يا أب العاص أهان عليك فراقنا هل لك إلى أن تسلم وتبقى معنا؟ قال لا وأخذ ماله وعاد إلى مكة وعند وصوله إلى مكة وقف وقال أيها الناس هذه أموالكم هل بقى لكم شيئا؟ فقالوا جزيت خيرا ووفيت أحسن الوفاء قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم دخل المدينة فجرا وتوجه إلى النبي وقال يا رسول الله أجرتني بالأمس واليوم جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال أبو العاص بن الربيع يا رسول الله هل تأذن لي أن أرجع لزينب؟ فأخذه النبي وقال تعالى ووقف على بيت زينب وترك الباب وقال يا زينب إن ابن خالتك جاء لي اليوم يستأذنني أن يرجعك فهل تقبلين؟ فاحمر وجهها وابتسمت بعد سنة من هذه الواقعة ماتت زينب فبكاها العاص بكاء شديدا حتى رأى الناس رسول الله يمسح عليه ويهون عليه فيقول له العاص والله يا رسول الله ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب ومات بعد سنة من موت زينب